Тітка, Тітка. Тітка. Тітка. Тітка. Тітка. Тітка. Тітонька на мільйон. комедія, у фіналі якої із десяти персонажей вісім оголошують про заручені. А п'ятничного вечора у літньому дворику Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру на одну пару було більше. Ну, тобто, чотири весілля ми граємо. Ну, нам плюс-мінус одне, зіграємо п'ять. Денису і Юлії по 26 років. Разом вони 9 місяців. Осіннього вечора йшов дощ, і поміж дощу було сонечко. Ось воно. Він – зубний технік, а вона – бухгалтер. За півроку після знайомства чоловік вирішив, що хоче одружитися. Освідчитися прагнув так, щоб той день запам'ятався назавжди. Розглядався варіант зупинки машини спецназом, грубо кажучи, обличчям на капот і так далі. Але зупинився на більш романтичному варіанті, більш казковому. Сказочна штолі. Вділитись задум майбутньому нареченому допомагала сестра. Я була в справі. Я все теж переживала, щоб нічого не пропустити, але нікому нічого не розповідала. Навіть подругам своїм, щоб, не дай Боже, ніхто не прохопився ніде. Під час спектаклю старанно робила вигляд, що ні про що не знає та насолоджується грою акторів. Не виказав задум і Денис, хоча хвилювався більше за всіх. От я не смотрю. Я взагалі не дивився виставу, я чекав сигналу. До останнього не знав, як себе поведу, що буду говорити. Ну, якось так. За декілька хвилин до завершення дійства чоловік покинув глядацьку залу, а після фінального поклону прозвучали заповітні слова. Шановні друзі, а що ви скажете? Про ще одні заручені. За. Давайте привитаем его, божающий. Солнышко. Есть. Солнце, я очень тебя люблю. И последнее время у меня мечта. Я хочу увидеть в белом платье. Солнце, ты станешь моей Чи была какая-то секунда вагания? Хочете вы замуж или не хотите замуж, когда вам запропонували? Ні. было. Тому що ми вже давно готові. Тримтіння рук та сльози радості. Завершення цього вечора стало сюрпризом не лише для нареченої, а й для всіх присутніх.